كن ذو أمل أو ذا أمل فإن الحبيب قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة الساعة قامت وفي يدك فسيلة فاغرسها مع أنك تغرسها مع أنك على يقين أنك لن تأكل من ثمرها لأن الساعة قامت لماذا أغرسها؟ لأن الأمل لا بد أن يبقى ولا بد أن الفأل هو الذي يسيرنا في الحياة مهما أظلمت الأرض ومهما ارتفع لواء الظلم ومهما أحرقت قلوب وأفئده وتصدعت أفئده ومهما رأينا من دماء أهل الإيمان فاعلم أن الذي يجري بمشيئة الله وقع ولو شاء ربك ما فعلوا فاعلم أنه حكيم عليم كن معه ليس إدارة الكون بيدك وليس الحول بيدك فالحول بيده فلا حول ولا قوة إلا بالله كن معه جل وعلا وعلى مستواك الخاص وعلى مستوى الأمة كلها كل من كان الإيمان في قلبه بالله يقينيا من حقق الإيمان صدقا والله لا يغيب عنه نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولذلك إذا ضاقت السبل وأغلق الخلق أبوابهم وضاقت مسارب الحياة ورأيت إلى الأفق البعيد إذا هو ظلمة وإذا رأيت إلى الشمس فإذا لا ترى إلا قتر وضاق صدرك وصرت تتنفس من ثقب إبرة وليس فوق الأرض فسحة أمل وأغلق الخلق كل أبواب الأمل في وجهك وأتتك الهموم والغموم والآلام فقل يا رب إنه سميع مجيب يفرِّج لأن المقاليد بيده ولأنه سبحانه هو ربك ومن التربية أن يرعاك وهو الذي رعاك جل وعلا في رحم أمك إن الله إذا أراد أن يتم نوره فلن تطفئ نوره الأفواه إذا أراد لأمة عزة فلو تجمعت كل ترسانات الأرض من نوويها وجرثوميها وكيميائيها وفسفوريها وعنقودها وصواريخها وبوارجها وقواعدها إذا أراد الله لأمة عزة فتخسأ أمم الأرض كلها ولو اجتمعت أن تذل عبداً أراد الله أن يعزه واعلم أن العزة قرينة الإيمان ولذا قال الله في سورة المنافقون قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أيها الأخيار ما أجمل الفأل وما أجمل الأمل في زمن تصحَّرت فيه حياة شعوب وضاقت السبل على كثير من عباد الله حتى ارتفعت أصوات كثير من الموحِّدين في أصقاع الأرض ينادون ويجأرون ويدعون ويبكون ويئنون متى نصر الله نعم معاشر الأحباب سُلِبَت حُرِّيَّات وأدخل أحرار في رق نخاسة جلادين وأهل ظلم وجبروت وضاقت الأرض بما رحُبَت ببعض عباد الله في أرض الله شرقًا وغربًا تقرَّحت عيون بعض الأيتام وتقرَّحت عيون الأرامل وبكى البعض منهم حتى لا يرى للفجر أي نور وأي بصيص من أمل ضاقت عليهم الأرض تكدَّر عيشهم ضاقت طرقهم وسبلهم صار البعض والله يمر بالقبر فيقول كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتني مكانه أي ليتني تحت الأرض وما أرى الفجائع ولا الفضائع ولا الفواجع التي يراها بعض الأحياء من أهل السنة فوق الأرض نعم معاشر الأحباب تكدَّر عيش كثير من الناس باتت بعض الشعوب تساق إلى النخاسة إلى الرقِّ وإلى عبودية العباد لا عبودية رب العباد ضجَّت الأرض بما فُعل فوقها من الظالمين ومع هذا كله والله انا نرى بصيص الامل والفجر قادم ومهما طال ليل الظلم الا ان نصر الله لقريب، لذا لماذا نقول ذلك؟ لان الله هو الذي بيده عاقبه الامور، ليس البشر بيدهم عاقبه الامور، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم قال ربي ولله عاقبة الأمور الذي بيده المقاليد هو الله الديان هو الله الملك هو الله القوي هو الله لذلك من كان مع الله فلن يكون ضعيفا الله لا يخلق شرا محضا الله حكيم الله قوي الله لطيف الله جل وعلا في أجواف المحن يتولد المنح وعند النقم يخرج النعم وعند الشقاء يخرج وينبت العطاء لأن الله جل وعلا لا يخلق شرًا محضًا لأنه الحكيم العليم ولأنه اللطيف الخبير مر على هذه الأمة ومر على الأمم قبلها مر على نوح مر على نوح ما مر حتى أنه ما آمن معه إلا قليل بعد تسعمئة وخمسين عام جهاد ودعوة سخرية وعبث يوكادوه وسفهوه ومع ذلك بعد هذه الأعوام الطوال ألف سنة إلا خمسين عاما يأت تأتي النصرة وتفتح السماء بماء منهمر وتفجر الأرض عيون فيلتقي الماء مع الماء أتدري لماذا تغرق الأرض؟ لأن الله يريد أن ينصر أولياءه ولأنه يريد أن يعز جنده ولأنه غار رب العالمين على التوحيد فنصر الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت لئن لم تنتهي لأرجمنك منك وهجرني مليا ومع ذلك يعتز وينتشر الدين ويهاجر ويترك الوطن كل ذلك غيرة للتوحيد غربة أتاه أمر الله أن يبني البيت أتاه الله أن يخرج أبناءه في واد غير زرع أتاه الأمر في هذا الوادي القريب من مسجدكم أن يذبح ابنه أي بلاء هذا وهل ذبحه فداه الله بالذبح العظيم لكنه كانت النصرة لأنه كان أواه ولأنه كان منيب وهكذا كان على الله حقا أن ينصر المؤمنين إن المتأمل أحبابي في سنن الله وفي أيام الله لعباده وأوليائه أنها إذا ضاقت الأرض بما رحبت وبلغت الحناجر وبلغت الروح الحناجر أتى نصر الله لأولياء له هو الذي يختارهم وهو الذي يسيرهم وهو الذي يأمرهم وهم جنده وهم أنصاره وهم عباده وهم أوليائه